كوسايزا جي يؤكي تسمين فكري قاهل لو تدري ما بين الاسطر ادميرك نغري تاريخكم دموي ووسخه نكران نكران عاملين تدكم سلطان كما ما كان خرق. دايسين خراب سامع صوت ضباط بستة الوان دايسين خراب دايسين خراب العامل المتحكم تقلبي شهود قدم افريقي وحر عربي ومسلم فوضى واجناس شيطان وسواس قلبينا المنطق رؤوس عجيبه ناعمه تب في سبيبه جرعه خطر جريبة. قريبه ضريبه حقوقك غريبه قالوا عايش قالوا عايش غريبه Six colors, guys in hara, guys hara.